Minun nimeni on Henri Hyvänen ja tulen sukupuolen tutkimuksen oppiaineesta Helsingin yliopistosta, jossa väitöskirjaprojektini Men Work and Care of the Sale, Fibre and Mask in Finish Working Life on esitarkastuksessa. Ja olen vuodesta 2016 asti toiminut tasa työelämän tasa-arvoa ja sukupuolistuneita toimintakäytäntöjä tarkastelevan Viool-hankkeen tutkijana ja olen ollut miesten syömishäiriöistä, miesten työelämään liittyvistä terveyskulttuureista ja miesten terveyden mediarepresentaatioista kiinnostunut nyt viime aikana aivan erityisesti. Ja miesten terveyteen liittyvää julkista keskustelua Osallistun siihen paitsi median suurkuluttajana myös asiantuntija haastateltavana aina silloin tällöin. Mikä on mies? Tämähän on nyt asiassa semmoinen normi, mitä voidaan tässä... Jos en sitä nyt aivan pura enkä paloiksi laittele, niin voin siitä ainakin tota, muutaman palasen nakereella reunoistaan tehdä siitä vähän semmoisen epätäydellisemmän kokonaisuuden. Tietysti... Kun puhutaan terveydestä, puhutaan ruumiista ja ruumiillisuudesta ja sitä kautta mieleen juolahtaa tietysti tämmöiset biologiset seikat ja sen takia miehiä useimmiten lähestytään tällaisena biologis-fysiologis-neuropsykologisena kokonaisuutena, joka sitten on altis erilaisille terveydellisille kommelluksille. Samanaikaisesti sanomatta, että Ketkä identifioitumat, mutta empiirisen tuntumani mukaan noin puolet jengistä on miehiä, kun katsoo tätä koko pallolla olevaa väestöä. Ja samanaikaisesti kolmas näkökulma lienee se, että miehet eivät ole vain identiteettikategoria, vaan kuten jo todettua, niin erityisesti teknillisrationaalisen asiantuntijuuteen ja valtaan kytkeytyvä lokero ja Sen takia meidän on tärkeää myöskin, paitsi että me kuulostelemme miehiä ja tarkastelemme miehiä, niin me mieluusta tietysti myös haluamme tunnistaa miehet miehiksi siellä, missä se on olennaisesti relevanttia. No, julkisen mieskeskustelun ongelmistahan voisi kirjoittaa muutaman gradun ja väitöskirjan ja sitten vielä esitelmöidä tässä loppupäivän. Se on tota varmasti eittämättömän ongelmallinen kategoria. Tässä keskustelu on jo sivunnut puhetta erityisesti suomalaisen etnisyyden ja suomalaisen miehisyyden välisistä yhteyksistä. Ja me mielellään siis puhumme tietysti suomalaisista miehistä. Se on meillä hyvin liikeinen kategoria. Mieluisti makustelemme sitä ja sitten rupeaa Finlandia soimaan päässä. Ja tulee mieleen tuntematon sotilas. Hyvin usein kun puhutaan terveydestä, niin suomalainen mies on ongelmakategoria. Hän napsii lihapirkoita ja nakkeja, juo päällä olutta. Hän on todennäköisesti hivenen tukeva, ylipainoinen. Lihava ei liiku, on mielellään hyvin työstressaantunut, ahdistunut, mutta ei puhu tunteistaan. Kärsii monin tavoin. Ja suomalainen mies toistuu keskustelussa, mutta me suorasti tunnetta, mistä hän on, on, on tullut. Hän on yhdistelmä tällaisia hyvin hähmäisesti määrittyviä. biologis-fyysisperäisiä ominaisuuksia ja sitten yhdistelmä, jotain vähän hämäräperäistä traditiota tai kulttuuria. Jotain, joka mahdollisesti on sosiaalisesti rakennettu, mutta jonka alkuperää meistä kukaan ei oikein näytä tunteva. Niitä vaan on tuolla jossain pyörimässä. Suomalaisia miehiä. Sitten voi huonosti. No, Mehän tietysti tiedämme, kun tutkimusta miehistä on varmasti tehty niin pitkään kuin yhtään mitään tieteellistä tutkimusta on tehty. Me tiedetään kaikenlaista. On totta, että ne ruumiit, jotka syntymässä määritellään niihiksi, ovat biologisesti hauraampia koko elinkaarensa ajan. Ja Miesten kuolleisuus on suurempaa kaikessa elinvaiheessa kuin muiden sukupuolen edustajien. Ja samanaikaisesti miesten elinajan odote on kaikkialla länsimaissa huomattavasti naisia. Alhaisempi ero on tiettävästi jopa seitsemän vuotta tälläkin hetkellä. Samanaikaisesti, paitsi biologisia syitä, me tunnistamme myös psykososiaalisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia syitä. Eli se, että miehet ainakin stereotyyppisesti tai sitten tämmöisen jo vähän vanhemman vakiintuneen tutkimustiedon mukaan ottavat enemmän riskejä, kohtaavat enemmän ongelmia työelämässä tai harjoittavat ongelmallisia käytäntöjä, eivät hakeudu ajoissa terveyspalveluiden piiriin ynnä muuta. Ynnä muuta. Ja miehet ja työelämä muodostaa myöskin kaksi keskeistä kategoriaa, jotka kiinnittyy toisiinsa. Ja usein puhutaan miesten taipumuksesta uhrata itsensä. Miehen kärsimys on tällaista hyvin glorifioitua, että siihen liittyy se yhteiskunnan tukitoimintoja ylläpitäviä. Mielikuvia mies tekee työtä ja tuottaa näin tämän leivän tuoja asemansa kautta sitten sitä hyvää, jota me yhteiskunnassa jaamme. Samanaikaisesti miehen kurjuutta sitä, miten hän ei huolehdi itsestään, vaan hän pelkästään uhraa itsensä työlle myös kauhistellaan. Siihen liittyy myös tämmöinen koominen, huvittava perusvirhe. No, yhteiskunta muuttuu ja me. Tää meidän se elintila, jossa tällaista miehenä olemisen tapa on voinut harjoittaa tietysti on pikkuhiljaa sulamassa käsiin. Miesvaltaisten teollisuustyöpaikkojen, ei häviäminen, mutta hiljattainen väheneminen vaikuttaa siihen, että miehiä ja miehisyyttä joudutaan myös sellaisessa segregoituneessa yhteiskunnassa, kuten Suomi, katsomaan vähän toisesta näkövinkkelistä. Samanaikaisesti se työ ja työntekemisen tapa, joka meille yhteiskunnassa tarjoutuu, on entistä enemmän kiinnittynyt loppuviimeen palveluihin ja siihen, että miten me ollaan yhteiskunnassa tekemisissä sitten toinen toistemme kanssa. Sellaista positiota, jossa mies voisi aivan hirveän pitkään olla täysin eristäytyneenä muista ja olla sitkeä ja tällainen puhumaton, voimakas ja voimaa esittelevä suomalainen mies niitä on tarjolla entistä vähemmän. Samanaikaisesti työurien katkonaistuminen ja organisaatioiden kiinnostuminen entistä enemmän työntekijöidensä terveydentilasta ja hyvinvoinnista tuottaa sen, että terveydestä ja terveyspuheesta on entistä enemmän tullut myös miesten ammattilaisuuden keskeinen rakenneosa. Onko kaikki siis hyvin? Onko tämä ongelma nyt tässä, kun olen kääntänyt selkäni ja sitten katsonut takaisin, niin purkautunut itse itsestään viimeisen kymmenen vuoden aikana? Uskaltaisin väittää, että ei. Teimme Viol-hankkeessa. 2016 tämmöisen neljän kuukauden seurantajakson jonka aikana muodostimme aivan uskomattoman läjän paperisilppua 2555 tekstiä käsittävä mediaaineisto syntytän kevään aikana josta kirjoitimme dosentti Jukka Lehtosen kanssa ensin tällaisen määrällisen raportin jossa tarkastelimme että minkälaisia tai että miten Kirjoittajien sukupuoli ja muut tekstissä esiintyvät sukupuolet, kuvituksessa esiintyvien hahmojen sukupuoli, etnisyys ja muut erot, miten ne tulevat näkymiin, millaisena yhdistelmänä ne esiintyy. Ja sitten mä itse tarkastelin miehiä ja miesten terveyttä työelämässä vielä kahden artikkelin verran. Keskeinen tulos on se, että self-help-kulttuuri. Ja terveys eivät enää ole miehille ja tällaiselle työn kautta rakentuvalle miehensä, miessankaruudelle vastakkaisia kategorioita, vaan niitä olennaisesti leivotaan toisiinsa kiinni. Terveydestä huolehtiva mies on esimerkillinen. Hän on ahkera perään antamaton ja vaatimaton. Ja lisäksi hän ilmaisee kurinalaisuuttaan ei sillä, että hän heittäytyisi puhumattomaksi oman terveytensä suhteen, vaan sen, että hän ottaa sen oman terveytensä hyvin skarpisti ja vapaa-aikanaan sitä huoltaa, tekemättä siitä kuitenkaan liian isoa numeroa. Hänellä on niin sanotusti hyvä asenne. Tai vaihtoehtoisesti mies näytetään tällaisena teknisrationaalisena terveyden asiantuntijana, joka puuhastelee muistilistojen, tarkistuslistojen, älypuhelinsovellusten parissa. Hän tietää, mikä hänen sykkeensä on. Ja hän SportsTrackerin kautta sitten seurailee lenkkituloksiaan ja osaa kertoa muillekin, että laittamalla vain puoli tuntia päivässä tiettyinä aikoina sen hyvin hallittuun treenaamiseen olet parempi työntekijä ja sitten bonuksena mahdollisesti vielä jaksovampi isä, jos se, että muistetaan jutussa mainita, mutta todennäköisesti ei. Mitä tästä nyt sitten pitäisi päätellä? No, hyvät uutiset on se, että miehiä vaikka he aika ajoin terveystieteellisessä tutkimuksessa näyttäytyvät terveyden ongelmakategoriana, niin heitä ei enää siihen muottiin hillota samalla lailla kuin vielä ehkä 10-20 vuotta sitten. Samanaikaisesti miesten terveys on osa tällaista työelämään liittyvää suoriutumista. Olkoonkin, että tutkimukseni kohdistui nimenomaan terveyden ja työelämän ja miesten yhdessä esiintymistä tuottaviin representaatioihin. Niin samanaikaisesti olennaista on se, että hoiva, kun se kohdistuu muihin kuin itseen ja miesten perhe-elämä, rajautu hyvin voimakkaasti tämän aineiston ulkopuolelle. Siten, että terveydestään huolehtiva mies on sankari työelämässä ja vain siellä työelämässä myöskään työuupumusta ja väsymistä tämän sosiaalisen roolin miehen tuottaja työelämän sankarin roolin täyttämiseen ei jutuissa juurikaan tarkasteltu, ja silloin kun se mainittiin, se mainittiin olennaisesti kielteisessä valossa. Jes, se taisi olla meikäläisen päänavaus. tältä erää. Kiitoksia.